Тервиним степом вітер тужливо квилить, з в ранах попіл і козира до, до віч. Десь у траншеї сепар бачить свою могилу, знає, прийде двохсотем скарбом своїх доріг. Чорна. Червений обрій Наче зібрався впасти, пасти Важко йому тримати Затанені блокпости Вірю в лишень хоробрі Десь у далеким щасті Ми б'ємо зміськів вату Під слідців прости Скільки злепітчат світу, Де напівпулине гнів наш чарський пройсян. Вражу орду додумим, Що їй у нас робити? Скоро запіють півні, Нечість пішесь вся. Олено мружить Небо Понад могили Підритай нам відваги Суток з очей сітрі Брати Повір ми дуже От прошу, Порду здолати чорно червоним стягом Оленька майори чорно червоним стягом Оленька майори